Αριστοτέλους Περιποιητικής. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 21. Ονόματα υπάρχουν δύο ειδών. Τα απλά Απλά ονομάζω αυτά που δεν αποτελούνται από μέρη που έχουν το καθένα τους τη δική τους σημασία νόημα, παραδείγματος χάρη, γη. Και τα διπλά. Τα διπλά αποτελούνται Είτε από ένα μέρος με σημασία νόημα και από ένα χωρίς σημασία νόημα, η διάκριση μέρους με σημασία και μέρους χωρίς σημασία εξαφανίζεται μέσα στο όνομα, είτε από δύο μέρη που έχουν το καθένα τους τη δική του σημασία νόημα. Είναι βέβαια δυνατό να υπάρχει και τριπλό και τετραπλό όνομα ή και πολλαπλό, όπως είναι η πλειονότητα των ονομάτων των μασαλιωτών παραδείγματος χάρη ερμοκαϊκόξανθος. Κάθε όνομα είναι ή κύριο ή γλώσσα ή μεταφορά ή διακοσμητικό ή πλασμένο ή επεκτεταμένο ή συγκεκομένο ή παραλαγμενο Κύριο ονομάζω το όνομα που το μεταχειρίζονται όλοι ενώ γλώσσα αυτό που το μεταχειρίζονται μερικοί. Είναι ύστερα από αυτό φανερό ότι το ίδιο όνομα μπορεί να είναι και γλώσσα και κύριο, όχι για του ίδιου ανθρώπου όμω. Το Σύγγινον, επί παραδείγματοι, είναι κύριο για του Κύπριου, γλώσσα όμω για του υπόλοιπου. Μεταφορά είναι η απόδοση σε ένα πράγμα ενό ονόματο που ανήκει σε ένα άλλο πράγμα. Συγκεκριμένα ή από το γένος σε είδο ή από το είδο στο γένο ή από ένα είδος σε ένα άλλο είδος ή κατά την αναλογία. Όταν λέω «από το γένος σε είδος», εννοώ κάτι σαν το παράδειγμα το πλοίο μου στέκεται ακίνητο, το αγκυροβολό είναι ένα είδος του στέκομαι. Όταν πάλι λέω «από το είδος το γένος, εννοώ κάτι σαν το παράδειγμα, ο Οδυσσέας έκανε στα αλήθεια μύρια καλά το μύριε σημαίνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό, και ο ποιητή το χρησιμοποίησε εδώ αντί για το πολύ. Επίσης όταν λέω από ένα είδος σε ένα άλλο είδος, ενώ κάτι σαν τα παραδείγματα, Αντλώντα τη ζωή με τον χαλκό, και κόβοντας με τον κοφτερό χαλκό, το αντλό το είπε εδώ με τη σημασία κόβω, και το κόβω με τη σημασία αντλό, και τα δύο σημαίνουν, αφαιρώ κάτι, λέγοντας αναλογία ενώ ότι ο δεύτερος όρος βρίσκεται προς τον πρώτο, σε όποια σχέση βρίσκεται ο τρίτος προς τον τέταρτο όρο, μεταφορικά λοιπόν αντί για τον δεύτερο όρο θα χρησιμοποιήσει στον λόγο του τον τέταρτο, ή αντί για τον τέταρτο τον δεύτερο, μερικές μάλιστα φορές προσθέτουν αυτό με το οποίο σχετίζεται η λέξη την οποία αντικαθιστά, ενώ ο παραδείγματος χάρη το εξής το κύπελο έχει με τον Διόνυσο την ίδια σχέση που έχει η ασπίδα με τον Άρη. Ο ποιητής λοιπόν θα πει το κύπελο ασπίδα του Διόνυσου και την ασπίδα κύπελο του Άρη. Άλλο παράδειγμα, ό,τι είναι το γύρας για τη ζωή είναι η εσπέρα για την ημέρα. Θα πει λοιπόν την εσπέρα γύρας τη ημέρας, όπως το είπε ο Εμπεδοκλής, και το γύρας εσπέρα τη ζωής ή δυσμάς τη ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καθιερωμένη λέξη για κάποιον από τους όρους που συνδέονται με τη σχέση αναλογίας, παρόλα όμως αυτά η μεταφορά θα γίνει παρόμοια. Παράδειγμα, το να ρίχνουμε τον σπόρο το λέμε σπέρνο, για τις φλόγες όμως που ρίχνει ο ήλιος δεν υπάρχει λέξη. Η σχέση πάντως, που η πράξη αυτή έχει με τον ήλιο, ειναι ίδια με αυτήν που έχει το σπέρνο με τον σπόρο, εξού και η έκφραση «σπέρνοντας θεόφτιαχτη φλόγα». Τον τρόπο αυτό της μεταφοράς μπορεί κανείς να τον χρησιμοποιήσει και αλλιώς, να ονοματίσει κάτι με την αλότρια λέξη και συγχρόνως να του αφαιρέσει μία από τις φυσικές του ιδιότητε. Να πει Παραδείγματο χάρη την ασπίδα όχι κύπελο του Άρη, αλλά αϊνι. Πλασμένη είναι η λέξη που δεν λέγεται από κανέναν απολύτως, αλλά είναι πλασμένη από τον ίδιο τον ποιητή. Φαίνεται πράγματι ότι υπάρχουν μερικές τέτοιες λέξεις. Τέτοιες είναι επί η λέξη «Έρνιγες» για τα κέρατα, ή η λέξη «Αριτήρ» για τον ιερέα. επεκτεταμένη είναι η λέξη που χρησιμοποιείται με μακρό στη θέση του συνηθισμένου της, Βραχήχρονου ή με μια παρέμβλητη συλλαβή. Συγκεκριμένη είναι η λέξη από την οποία έχει αφαιρεθεί κάτι. Επεκτεταμένη είναι, επί η λέξη πολιος αντί για τη συνηθισμένη πόλεω ή η λέξη πυλιάδεο αντί για τη συνηθισμένη πυλίδου. Συγκεκριμένο είναι, επί παραδείγματοι, το κρυ, το δω ή μία γίνεται Αμφωτέρων οps. Παραλλαγμένη είναι η λέξη που ένα μέρο τη ο ποιητής το αφήνει όπω είναι ενώ ένα άλλο μέρο τη το πλάθει ο ίδιο παραδείγματο χάρη δεξιτερών κατά μαζών αντί για δεξιών. Αυτά καθεαυτά τα ονόματα είναι άλλα του αρσενικά, άλλα θηλυκά και άλλα ενδιάμεσα. Αρσενικά είναι όσα λείγουν σε νη, σε ρο, και σε σιγμα, καθώς και σε αυτά που έχουν μέσα τους το σίγμα. Αυτά είναι δύο, το ψι και το ξι. Θηλικά είναι όσα λήγουν στα φωνίεντα, που είναι πάντοτε μακρά. Τέτοια είναι παραδείγματο χάρη το η και το ω, και στο μακρό από έκταση α. Συμβαίνει λοιπόν τα αρσενικά και τα θηλικά να λήγουν σε ίσο αριθμό στοιχείων, γιατί το ψ, και το ξύ έχουν βέβαια μέσα τους το σίγμα. Δεν υπάρχει πάντως όνομα που να λήγει σε άφωνο στοιχείο ή σε βραχυφωνία. Σε γιώτα λήγουν μόνο τρία, το μέλι, το κόμι και το πέπερι, ενώ σε υψηλον πέντε. Τέν διάμεσα ονόματα λήγουν σε αυτά, καθώς και στα στοιχεία νι και σίγμα. Αριστοτέλο. Περιποιητική. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογεννάκη προ εκπαιδευτική χρήση.